دیکھو ویورز کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ سارا دن کا ولاگ تو آپ کو دکھاتا ہی رہتا ہوں ابھی جو ہے نا میں آپ کے لیے رات ٹائم کا جو ہے وہ سین آپ کے لیے بناؤں تو میرے پاس ابھی کوئی زیادہ اچھی لائٹس تو نہیں ہیں لیکن کیمرے کی لائٹ سے کام چل جائے گا تو اس طرف ہمارا جو ہے بلب لگا ہوا ہے بڑا بڑے سائز کا چالیس واٹ کا ہے تو एल ई बल्ब है तो मैं आज यहां पर सोऊँगा जहाँ पर माल मवेशी होता है तो मैं वहीं पर सोऊँगा आज तो जैसा आपको पता है शादी शुदा बंदे हैं तो फिर एक दिन गा तो इस तरह से कुछ सीन चलते हैं तो आज मैं यहाँ पर सोने लगाऊँ आपको अपना बिस्तरा दिखाता हूँ तो ये है मेरा बिस्तरा جہاں پر میں نے سونا ہے صفائی کی ہی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ جہاں پر نا جانوروں کے لیے چارہ کیا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے ٹوکے پہ تو وہیں پہ میں نے آج چارپائی ڈالی ہوئی ہے تو ابھی جا رہے ہیں باہر تو یہ دیکھیں اتنی سردی ہے ये देखें ऊपर बर्फ पड़ी हुई है ये।, ये देखें ये देखें तो यही कुछ सीन है अभी सोने लगे बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा यार तरफ देख ही सकते हैं मोस्टली अंधेरा ही है इधर बड़ा बल्ल लगा हुआ बिग साइज़ का تو اس لیے یہاں سے کلیئر آ رہا ہے تو چلیں آج کا چھوٹا سا جو رات کا ویو ہے اس ولاگ کو کرتے ہیں ختم کل نیکسٹ ولاگ جو ہے ہمارا بہت ہی اچھا بہت اعلیٰ ہونے والا ہے نیکسٹ ولاگ کے لیے تیار رہیے گا کل ہم نے جانا ہے دریا کے اوپر دو بلاگ بنیں گے ہمارے کل جو ایک پہلا بلاگ بنے گا وہ ہمارے دریا کے اوپر بنے گا دوسرا بلاگ جو ہوگا وہ دریا کے دوسری سائڈ پہ میلہ لگنا ہے ہم وہاں پہ جا کر بنائیں گے تو دونوں کے لیے تیار رہیے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو لازمی پسند ہے